السيدة رقية وخاطب حامل رأس, حامل رأس الإمام الحسين اتقل له نزله وهاك حط راسي بداله موش الخاطر الخاطر جهاله نزله نزله وهاك حط راس بداله موش الخاطري الخاطر جهاله الرمح قد ما افتّر براسي الحسين وصل للقاعد يدور على باله من الشاعر البصري علي كريم الى البرعم الحسيني محمد رضا استقبلوه بالصلاه على محمد وآل محمد من على نهر الفرات الحسين يريد أن يوصل الرسالة لأم البنين يقول فيها من يوصل المرسال أرض مدينتي من يوصل المرسال أرض مدينتي فهناك جفن ساهر لمصيبتي من يوصل المرسال أرض مدينتي فهناك جفن ساهر لمصيبتي هو حنان أم ما يزال بغرفتي كلمتها عبر الحنين بدمعتي أنت الغريبة أم أنا في غربة أنت الغريبة أم أنا في غربة صبرا فقد قتلوا عطاشا اخوتي عجب لنهر لا يغازل نظرتي عجب لنهر لا يغازل نظرتي فالنهر قد سرق الحياه وبسمتي ونزفت كل الصبر عند الضفتي ونزفت كل الصبر عند الضفه والنحر صلى باتجاه الثوره وبمحنتي, وبمحنتي وبلوعتي, وبلوعتي وبحسرتي وبلهفتي ها قد مسكت بلحيتي جمر انتظارك لاهب في مهجتي جمر انتظارك لاهب في مهجتي ودموعك الحمراء تشبه مقلتي فإليك يا أم البنين مودتي كوني بخير إن, إن قرأت رسالتي عرفتيني مني لو قلتش أنا حسين عرفتيني مني لو قلتش أنا حسين بعدك واقفه على الباب لو طحتي يا مرباح حزم مو فقط بالتحزام بقيت لوحدك في من تحزمتي يا مرباح حزم مو فقط بالتحزام بقيت لوحدك بي تعزمتي طلبت من اللي يوصل لك المرسال عسى تعرفين حالي ما تنفستي من, من, من غربة, غربة, غربة رسالة دمعة, دمعة, دمعة من مخنود الى مملكة حبك وين ما كنتي انا لعن نهر كالضيد خاصرتي انا لعن النهار خاصرتي بقميص وجفتي وإعمامتي وبغتي وأني على خي وما سمع وانتي تشوي البارد النار اللي بعاطفتي بحيث احترق قلبي بطيحة العباس بحيث احترق قلبه بطيحة العباس ويبس ونشف وتفطر الشفتي صوت خيول صوت طبول سيوف، لا صمتي. صمتي. صوت سيوف ابن الضيك لأصوات وينسمع صمتي صوت صوت طبول صوت سيوف صوت خيول ابن الضيك لأصوات وينسمع صمتي أرد للخيام, للخيام لو مارس شبعت شلون أرد للخيام لو مارس شبحت شلون أظل على لأ النهر يمكن تموت أختي وزانه بصفتهمني بنظرتين صغار أطيح. يا عمد واختصر سالفتي وزانه بصفتهمني بنظرتين صغار اطيح يا عمد واختصر سالفتي ما ادريش بي شيلك فوف وداو الطيح ما ادريش بي ما ادريش بي شيلك فوف وداو الطيح رتبتي وصحتي يا وين انت يا وجعني من الصد الشام تبني بعيد يشامر في الحكي وحجار تبدو وأما بعد بس إيش بعد يا معباس بقت بس بتي والسيف اللي ومن داسة بصدر الخيل من داست بصدر الخيل صحت بصد الله يساعدك يا ضلوع والدتي وختاماً بالعليلة بعد ما وصيت. وامانه عليش توصل بوست البنتي وتقليل هيسلم عليك يقول خد تقرأ الرسالة وتقرأ فاتحتي خد تقرأ الرسالة وتقرأ فاتحتي أفلح من صلى على محمد وآلي محمد